شموس المغارب تقول بدأت أغرب في السماء بينما يأتيان من بعيد نعم اثنان أستطيع أن أتبينهما عبر البحر على اتساعه أمامي فتاة جميلة ليست بالقصيرة ولا بالطويلة ممشوك قوامها أسود فستانها ذو طابع فرعوني إلى حد ما يبدو كفستان صهر لأنني ألمح به لمع لكنه من النوع رديء الخامة طويل أسود, شعره اسود شعرها تمشي محاذيه كهل وسيم تبدو عليه امارات الثراء ولكنه ولكنها تتحري بعد المسافه بينهما كما يبدو لي وكانها تخشى او تغجل منه إن لا ادري يبدو انهما في طريقهما الى سهره او اتيين من سهره لانني سمعته يقول لها رغم ان البدله غاليه لكن حاول معك جنب الصخره دي عشان نبقى قدام البحر. موجه شمس المغارب جلس متجاورين متقاربين يكادان أن يلتصق ببعضهم البعض. أسمع يسألها ما رأيك في الحب؟ قالت هو كالبحر بالنسبة لي أحبه يشدني إليه ولكني أخشى التواجد بعيدا عن الشاطئ. فمن يراني يظن أنني وسط الأمواج. بينما أنا في الحقيقة أظل على الشاطئ لا أبرحه ووقتما أكتشف خطرا على نفسي أخرج من مياه الشاطئ وأعود إلى هذه الصخرة أمام البحر مكتفيه بمتعة مشاهدته فأنا أحب الحب ولكني احذره على الرغم من احتياجي إليه وأنت ما رأيك في الحب قال ولا أعرف هل يصدقها ويحاول أن يستحسها على حبه أم يراها كأي فتاة تريد الحب وتتأب عليه أحب الحب مثلك ولكني لا أخشى فالحب كائن جميل وهو إثنان تقابل إن ليس بالضرورة أن تكون اهتماماتهما واحدة ولا ظروفهما واحدة كما أنه ليس مهما أن يكون في عمر واحد في يا عزيزتي يحتاج لطرفي مغناطيس متنافر القطبين انا وبصعوبه اسمعهما عبر البحر تقول أه أه ماذا تقول لا اسمعهما جيدا فلابد ان اكمل مشوار غروب اليوم لا استطيع البقاء يا للاسف على كل. ربما هو وقت مناسب لهما فربما وجودي لا يسمح لهما بمزيد من التصرف او او ربما لا يسمح وجودي للتح ان يقنعها بطريقته الخاصه التي يتبعها مع كل فتاه صغيره متطلعه لرجل وسيم في مركز مرموق وثروه لا باس بها